Сонечко з захмар нам сяє, з масницею всіх вітаю. Хай вдаються вам млинці, в справах будьте молодці. Хай печалі й негаразди оминають дім. Як масличко хай добробут буде жирним в нім. Хай скоріше ніж навесна в серці розквітає і за талою водою ворогів змиває.